שלום. הפעם נלמד איך לסרטט e שוויונות. נניח שנתון e y קטן מ- או שווה ל-4x ועוד 3. עלינו להציג במערכת הצירים xy את כל הנקודות x ו-y שמקיימות את e הזה. כצעד ראשון כדאי לפרק את e 2 משום שאנחנו יודעים איך לסרטט את הגרף של y שווה ל-4x ועוד 3. ובכן e השוויון הנתון שקול ל-y יכול להיות קטן מ-4x ועוד 3 או y יכול להיות שווה ל-4x ועוד 3 זה המשמעות של אי e שוויון מעשור קטן שווה יכול להיות מצב של קטן מי או מצב של שווה לה. ואנחנו יודעים איך לסרטט גרף של פונקציה במצב של שוויון בשלב הראשון נתייחס אם כן הזה ונסרטט את הגרף המתאים נסרטט חילה את מערכת הצירים זה לא ממש מוצלח אז ננסה פעם ובכן, זה הציר ההנחי y וזה הציר האופקי, ציר ה-X. אנחנו יודעים מהו לחיד ה-Y. לחיד ה-Y הוא 3. הנקודה 0-3, נספור 1-2-3, נמצאת על הגרף. ואנחנו יודעים שהשיפוע הוא 4. משמעות הדבר היא שאם נתקדם צעד 1 ציר ה נעלה 4 צעדים לאורך ציר واي, y 1-2-3-4, הנקודה 1-7 נמצאת כאן בדיוק. שתי נקודות מספיקות כדי לסרטט קו ישר, אנחנו יכולים גם ללכת לאורך ציר ה-X גם בכיוון הפוך. אם נלך צעד אחד לאחור לאורך ציר ה-X, יהיה לנו לרדת ארבעה צעדים לאורך ציר ה-Y, שתיים, שלוש, ארבע. וגם הנקודה הזאת נמצאת על הגרף על אותו קו. ננסה אם כן לסרטט את הגרף, הקו ייראה כך, זה החלק הקשה ביותר לסרטוט. הצלחנו. הקו ייראה כך, פחות יותר. זה הקו. זה אמור להיות ישר. אתם הקו שסרטטנו הגרף של y שווה ל-4x ועוד 3. נחשוב את מהי המשמעות של המצב קטן מה. כל הנקודות האלה שעל הקו מקיימות את yes following, אך יש עוד נקודות שמקיימות אותו. הנקודות שעל הקו מקיימות את התנאי, אך מה לגבי כל הנקודות שמקיימות את התנאי y קטן מ-4x ועוד 3. נחשוב, אילו נקודות מקיימות את התנאי קטן נבחר כמה ערכים עבור x. נראה מה קורה כאשר x שווה ל-0. ובכן, כאשר x שווה ל-0, כל הנקודות שערך ה-y שלהן, קטן מ-0 ועוד 3, לומר קטן מ-3, מקיימות את התנאי קטן מ-0. ומה קורה כאשר x שווה ל-1? 4 כפול מינוס 1 שווה ל-4 ועוד 3 מינוס 1, y יהיה אם כן, קטן מ-1. ואלו ערכי y מקיימים את התנאי כאשר x שווה ל-1? 4 כפול 1 שווה ל-4 ועוד 3 7. כל ריקי y שקטנים משבע 7 מקיימים את התנאי קטן מ-. ננסה לסמן את כל הנקודות האלה, ובכן, כאשר x שווה ל... נתחיל x שווה ל-0. כאשר x שווה ל-0, y קטן מ-3. כל הנקודות לאורך הקו שעורד מ שווה ל-3, אלה, שמסומנות בירוק, מקיימות את התנאי y קטן מ-3. נראה אתה מה קורה כאשר x שווה ל-1. במקרה הזה y קטן ממינוס 1. כל הנקודות האלה שערך ה-y שלהן קטן ממינוס 1 מקיימות את התנאי. כאשר x שווה ל-1, y קטן מ-7. כל הנקודות האלה שערך ה-y שלהן קטן מ-7 מקיימות את התנאי. באופן כללי עבור נקודה x כלשהי, לדוגמה, לדוגמה הנקודה x הזו, הנקודה שערך ה-Y שלה שווה ל-4X ועוד 3 נמצאת בהכרח על הקו. זה נובע מ-E השוויון Y קטן מאו שווה ל-4X ועוד 3. ערכי Y שמקיימים את E השוויון הזה כוללים את ערך ה של נקודה שהיה על הקו Y שקטנים ממנה. כלומר, ערכי Y של נקודות שמתחת לקו. אם נחשב את ערכי Y המתאימים עברו כל ערכי X האפשריים, נקבל לא את כל הנקודות של הקו וזה שסרטטנו, אלא גם את כל הנקודות שמתחת לקו. סרטטנו, אם כן, את הגרף של אי e השוויון הנתון. הגרף כולל את הקו הזה 4x ועוד 3, ואת כל השטח המסומן מתחתיו. E אילו היה מדובר באי -E שוויון שבו יש מצב של קטן מבלבד ללא מצב של שוולה, הגרף של אי e השוויון לא היה כולל את הנקודות שעל הקו. בבקרה כזה נהוג לסמן את הקו לא כקו רציף, אלא כקו מקווקו או מרוסק. במקרה שלנו זה המצב שבו מדובר רק בנקודות Y, רק בנקודות Y. שקטנות מ-4x ועוד 3. במקרה כזה השוויון y שווה ל-4x ועוד 3 לא יהיה שם, ויכול רק e השוויון קטן מה. הקו עצמו לא יקיים אם כן את ה-e השוויון, אלא רק את השטח שמתחת לקו. נסרטט גרף של e שוויון אחר. נניח שנתון e השוויון y גדול x. חלקי 2 6. שיטת הפעולה מומלצת בבעיות מעין אלה, היא לסרטט את הגרף של השוויון תחילה. נסרטט סתם בשביל לקף את הגרף של y שווה של x שווה למינוס חצי, פחות 6. נסרטט את מערכת הצירים, זה הציר האנכי, ציר y וזה הציר אופקי, ציר x לחיד y هو מינוס 6. נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6. ובכן זהו לחיד ה-y. והשיפוע הוא מינוס חצי. סליחה טעות כאן חסר ה-x, מינוס חצי x פחות 6. השיפור, אם כן, מינוס חצי, כלומר אם שני צעדים ימינה, נרד צד אחד מלכיד ה-y, ובכן נספור שני צעדים ימינה וצעד אחד כלפי מטה. ואם שני צעדים שמאלה למינוס 2, נעלה צעד אחד, ובכן מינוס 2 וצעד אחד למעלה. הגרף של הפונקציה ייראה בערך כך, זה הקו שמתאר את השוויון. קצת קשה לסרטט את הקו במדויק. בכל אופן זה הגרף של y שווה למינוס חצי x פחות 6. אך שימו לב, יהיה שוויון הנתון גדול או שווה, אלא רק גדול ממינוס x חלקי 2 פחות 6, או גדול ממינוס חצי x פחות 6. על פי אותו היגיון שהנחה אותנו בבעיה הקודמת, x כלשהו, נניח שזה ערך ה-x המסוים שבחרנו, אם נחשב למה שווה מינוס x 2 פחות 6, נקבל את הנקודה הזו שעל הקו. נקבל הנקודה שנמצאת על הקו. אך ערכי Y שמקיימים את E השוויון הנתון, הם ערכי Y שגדולים מהנקודה. כלומר, הנקודה היא מקיימת את E השוויון. נסרטט מעגל סביבה, והיא אינה נכללת של E השוויון. הנקודה שערך Y שלה הוא מינוס חצי X פחות 6, אינה על הגרף. אך כל הנקודות שערך ה-Y שלהם גדול נמצאות. בתחום, וזה נכון לגבי X כלשהו. נבחר למשל את ערך ה-X הזה. נחשב למה שווה מינוס חצי X או מינוס X חלקי 2 פחות 6, ונקבל את הנקודה הזו שעל הקו. אך, אך, y שמקיימים את E הם כל ערכי Y שמעל הנקודה. כלומר, כל ערכי Y שמקיימים את E השוויון, או כל הקורדינטות שמקיימות אותו, נמצאים כולם באזור שמעל הקו. ואילו הקו עצמו, אינו נכלל בגרף. כפי שראינו במקרה כזה, נהוג לסמן אותו כקו נ ננסה להפוך את הקו הרציף לקו מקובקוב או לקו מרוסק. פשוט נמחק קטעי מהקו כך שהוא ייראה, כך ש... שהוא ייראה כי קו מקווקו. הפכנו עם את הקו הרציף לקו מקובקוב כדי לציין שהוא מהווה את הגבול של הגרף, אך אינו בו. או בקבוצת הקורדינטות שמקיימות את אי e השוויון. הקורדינטות שמקיימות את אי e השוויון נמצאות כולן באזור הזה שמסומן בצהוב, מעל הקו. בסרטון הבא נמשיך לדון בנושא.